Таксисти дуже часто знайомлюся. Покататься по ночному городу у них. Озера. Озеро. В <смеш> не <смеш> звали. <смеш> <смеш> <смеш> По-нормальному також можна розійтись. І, скоріше все, цей випадок, коли ти просто запитуєш, як в тебе справи? Чи не захворів ти на коронавірус? <смеш> не захворіти, то я приїду. Так? <смеш> Весна трива, гормони грають, а карантин весь кайф ламає. Яка ситуація під час карантину з особистим життям у киян? Зараз ми дізнаємося. Розкажіть мені, як з особистим життям під час карантину? Нормально все. Нормально? Це, тому що було щось до, до карантину? Знаєш? Ні. В мене розказуєте, де знайомитеся? А, так і буду. Кількома ці два місяці вже познайомились? Та, в цілому з многими, але зустрічався не з багатьом. Некоторі, взагалі, говорять одразу, що я нікуди не вихожу, я на карантині все діля. Що ти звали? Карантин? Ну як-то, Ну теж звати домой на себе нізнакому особу вдруг габі. Особисте життя з дівчиною вдома. А де картині? Якось вплинув він взагалі на стосунки. Не, ми дуже неплохо переживаємо ці трудні часи. З сознательним підходом намагаємося знаходити компроміси в нужних місцях. Карантин просто на поверхню піднімає якісь проблемні точки. Якщо в людей вони є, то це неплохо, і добре. Люди можуть краще розібрати свої спосіб. Ну, я одна. А ви одна? Хотіла сказати, добре, що ви з кимось. Добре, що вас ще більше було Ще? А така лінія цього? Ни з низьким незнайомим? У мене є девушка. А що ви mm. кажете, такі печально? зустрітися ну, немає можливості. Залі Ні, там все строго. Супер. Так. А під час карантину ще краще? би ще раці відкрили. Це єдине, що ми після карантину чекаємо. Тобто відразу туди? Так, да, можна навіть в масках. Я готова навіть. Маті, ми вже обрали наречений і наречена. Правда, я думаю, аби кордони раніше не відкрилися. Спочатку ЗАГС і потім кордони, не навпаки. Е, добре? Добре, тому що було і то добре, чи зараз щось? Так, тому що було і до добре. Ми працюємо, ми зайняті в основному в день, кожен за своїм ноутбуком. Ми бачимо відвертаючий погляд від монітору, подивимося один одному у Ну а там далі спалахне кохання. Гірше стосунки не стали. Це однозначно. Ні. Навпаки, навіть більше почали уділяти часу один одному. Більше почали грати в якісь різноманітні ігри з дитиною. О, це питання не до мене. <рес> немає нікого. Немає ні. Теж нікого немає, але є вже якісь додатки для знайомств, вулиця не якщо чесно. У мене достатньо роботи і достатньо занять з собою. Ну, в спорт, все інше, тому. Ні на яких сайтах знайомств не сиджу. Ну, тоді хлопці зараз пишуть, так Якщо чесно, ні. Активність дуже спала. Можливо, що зі мною не так, навіть без карантину хлопці не наважаються підійти. Можливо, я така, чесна. Ну, типо... Так добре без чоловіка. Да, так, добре. У мене був чоловік, тому я зараз насолоджуюсь насолоджу. життям, да. Ну, не те, щоб познайомилась, просто ближче познайомилась з людиною, якось так сталося. Просто коли твоє оточення воно зменшується через те, що ти не можеш бачити друзів, ті, хто були поруч, вони стають ще більш ближчі. Тобто на карантині ви знайшли собі хлопця. А ти на побачення ходиш? куди? Ну, у нього є собака, тому інколи. Да, у нас є шанс пройтися парком. Сиділа тут на карантині в Києві і спросила у своїх ну, може, би, вона знає якісь тусовки, може, щось відбувається. І, в принципі, так, да, знайшла, ну, це все такі якісь групіровочки не дуже приємні. Але з ними весело. Аркомани, чи не так? Дайте а де ви гуляєте, як вас побачення відбувається? Ну, в телеграмі просто так, от, со стікерами, от так, так, так, так, так, так, так, так. Ні, ну, може, там з заставщиками Глови, що коли мені там із Макдональдса йду, привозять. Ну, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, а, бажець слід. На стані метатичні перед активністю збільшується, да. Що ж, кажуть, погукають, гуляти чи до себе, чи що вони взагалі. Ні, просто так. Вообще очень страшная вещь, да. Зізума. Ну що, що самі виноваты. А я не, а я не хочу бути кухаркою на корені для кого. Можна в пасочному режимі філсувати. Це можливо? Е, не знаю. У мене тільки робота, дім, робота, дім, можливо, десь вибігти на пробіжку і щось типу того. Колишні атакують, всім, як попри статистику, все спокійно, а самотні люди не сильно таки переживають про те, що їм ні з ким провести цей карантин. Час від часу ходять гуляти по парку. А як у вас з цим?